Нині не дівочка божа і ми смажемо смачну, фронтову голинську картопиць. Насалі, шашістком, шобульки додали. буде смачна, смачніша, смачніший сніданок. Ось снідуємо, наберемо все, сідемо і в спекло у рожі. А на вечерю у нас сьогодні? курячі стегенця гірчично медово соєво апельсиново соусі. Зараз ми готуємо полос в них стегенця. і будемо готувати. Ми замаринували наші курячі стегенця в соєво-гірчично-апельсиновому соусі з медом і чесничком. Пів години вони вистоять і будемо готувати найсмачніші у світі солдатські тегені. Ось і нас скромна заслужчя вечеря. Слізова салатика з огірків і помідорів. Завніть увагу, в листопаді. Золочайні литочки, Внечечна, медово. Солевым, усовывающим и булькающим